نسألك حبك وحببا أحبك وحب عمل يخدمنا إلى حبك ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ووقفرة ودعينا اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كرنا ولا تخب علينا أثرنا ولا تؤثر علينا أنصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا أرحم الراحمين اجعل مآلنا الجنة بدون أسبقات عذاب يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سوف يأمن الخائف إذا قال يا رب وسوف أشفى المريض إذا قال يا رب أن تعيدها يا رب العالمين إلى دينها وتردها إليه ردا الحسن الجميلة اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا هل لنا من أزواجنا وذرياتنا خضتها من بمتقيل إيمان اللهم اجعله أيها رحمة يا رب العالمين اللهم انزل علينا رحمتك كما انزلت هذا المطر انزل الرحمه على هذه الامه اجعلها على قلب رجل واحد واخرج عنها شياطين الانس والجن واكرمها ولا تهنها اعينها يا رب العالمين برحمتك اعدها الى دينك وردها اليه ردا جميلا حسنا واخذ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت واهد كل ضال اللهم يا ارحم الراحمين رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة اللهم رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة اللهم هيئ لحكامنا أمر رجل يا أرحم الراحمين عودة إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم عز هذا الدين وعز من يعزه نرزق نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل من إلى حبك ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ووقرة ودعين اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كرنا ولا تخد علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا أرحم الراحمين اجعل مآلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم